Так, доброго дня. Звати Артем Поламочка. Обычный пастичник. Значит, что я хочу везнуться. А, но Я хочу рассказать, моя тема, говорит, нам была озвучена давно. Сейчас прочитаю. Селекция. Селекции и шоу стан в Україні. Ну, перш за все, щоб е, бачити, я кажу, да, щоб е, мати майбутнє, треба знати своє минулі. Тому, перш за все, хочете коснутися ситуації ну, на, на сьогодні. Да? на сьогодні, що ми маємо на сьогодні? Ми, по суті, ну, в частності, я коснуся тих е, моментів, які касаються Карпатки і української сліпової. Тобто, перш за все, коли починається розмова, там е, зачасту... Ну, когда мы на о повышенных тонах и так далее, и приводят э, такие законы, план породного руйнувания, и говорят, что вот эту бжолу не можна завозить, а у нас тут вот така должна быть бжола и так далее. Вот возникает вопрос, вообще до этого плана породного руйнувания, а что же это такое, чем его едят? Справа в том, что у нас э, чему-то вошла э, в обиход такая думка, что план породного руйнувания, створені для того, щоб зберегти оборогенні породи душі. це є трохи не так. На сам, на, насправді, якщо є така книжка, тільки що Богдана Фозичев, вона є така селекція «Репродукція пчол», міжнародний симпозіум в Москві 1976-го року під визнательством «Локомогія». значить Там є стаття, де конкретно в ті годах розроблялась план породного уранжування СССР. І от що тут пишеться? А тут пишеться те, що от, значить, зробили. Тестування по різних зонах Радянського Союзу, біля 60 тысяч маток, якщо не ошибаюсь біля 10 тысяч маток було за кордоном, тобто італійка, и що там ти хочеш. Місцеві бджоли наші і зробили порівняння про те, що ми говоримо, що Олександр хоче для себе, наприклад, зробити. Порівняли. В результаті одні бджоли в одних місцях казалися краще, інші гірші і так далі. І от приводится таблиця. И для каждого, вот, например, у нас, ну, Казахстан с Белоруссией у нас мало цікаво, в Украине проводиться статистика, значит, за, э, за основу, что я правильно сказать, за да, за среднюю, взялися, за 100%. Взялася місцева українська местная. вона э, дала 33,2 33, кг за 100%. Далее шла Кавказка, яка дала 44,2% — 133%, Карпатська 38,1% — 114% и, значит, найкращий был кросс между Кавказской и местной пчелой — 46,9 кг — 141%. Ну, это конкретно Москва Украина. Через то мы видим, что мы знаем старые книги, мы видим, что Кавказанка у нас рейнувалась по Украине, по гостях місцях. Да? У нас той же самый Итальянка был э, расплывник тепер, що що пише, що пише в кінці висновки цієї статті. Значить, тут приводиться в процентах, що там зростало вище. <коррес> так, білаша, так білаша. А, да, алан, а то статистична. Другої точці книжка. Так. Білаш, Білаш, він сидів, пише, я просто начитаю, таким образом, є всі основания стверджувати, що мендрівна є більш продуктивні, краще пчёл Соответствующих по своим биологических хозяйственных особенностям, климатическим и дозборным условиям конкретных пчеловодных зон, может повысить продуктивность пчел в среднем на одну семью примерно на 18 кг масштаба всей страны. И трудно найти какой-либо другой способ такого резкого повышения продуктивности пчеловодства, который к тому же был бы таким эффективным экономическим в к этому. Именно в этих целях был и подготовлен план по родаю и радиоактивных пчел который должен содействовать успешному развитию училоводства на промышленном условии, значительному повышению количества училенных семей э, и производства нового. Вот вам цель плана породного ориентирования, для чего взагалі была цельная створена и продумана. Найти для, для каждой конкретной зоны найкращих бджіл, те, которые подходят найкраще по э, тих характеристикам, которые потребуют бжоляру, і их там использовать. И никакой привязки конкретно до оборогенных породов это дело не мало. З другої сторони, що, звичайно, план породного руйнування, він був би дієвий, але з однієї, ну, з одної другої оговорки. Якщо б цей план породного руйнування був контрольований, якщо б це можна було контролювати. Контролювати це, в принципі, нереально. Ми зачасту не можемо там обслідувати якийсь один район, це проблема, да? тобто, треба ресурсів, треба люди, які б це робили і так далі. Зачасту навіть на своїй пасіки ми не знаємо, що у нас там літає. Ну, основна маса бджелерів, так? Да? Ми е, не можемо сказати, що оцей, так як у нас план коронавірування, там, наприклад, на область, в ній руйнується українська степова, що там є українська степова. Тому що, якщо взяти на сьогодні, план коронавірування не діє. І е, шукати причину, хто прав, хто вийнуватися, така вже друга ситуація. Але на пірі, якщо взяти регіони України, де руйнується українська степова, то, ну, больше все-таки, что завозят? Найбільше завозять завозят Карпатки. Это первый момент. Когда мы собирались, мы рассматривали, там, и Гайдар рассказывал, э, Денис ему вопрос задал. Э, Гайдар рассказывал, что я не помню, как он область области назывался, что там очень классно работала Карпатка. Ну, правда, действительно у нас работала. Василя клавиши Карпатка отлично справилось, там, в Душкевоче. Вот, э, справа в том, что э, питання. А какая же там порода должна руйнуваться? Чем можно туда Карпатку завозить? Вот когда вы продаете матки, вы е, думаете, какая там руйнуется порода? Зачастую мы не думаем за это. И більше того, тот джоляр, который заказывает у нас маток, он не думает те, яка какая порода руйнуется, потому что ему нужно конкретно джола, конкретно КПП. Если его, извините, ну я не знаю, там сиробура малинова пчела, ну она будет в него работать лучше, чем районована пчела, звичайно, он ее будет тратить. І весь план природного руйнування, він на цьому був побудований. Найкраще б жила для конкретної місцевості. Тому план породного руйнування сам по собі. Тобто в тому плані, коли ми говоримо, що це створено для захисту обереганих поріджів, ну трохи не є так. Другий момент. Просто для того, чтобы уже, как окончательно, разобраться с планом породного уничтожения, просто приоритет. А если бы план породного уничтожения вдруг заработал? Вот сегодня мы стали рано, а план породного уничтожения в нас в стране не Мы продаем Карпатку только туда, где Карпатка продаємо продаем тільки только туда, где ранится Степова, карники, баква стены, вообще там у нас на замке и так далее. А что происходит? Ну, самое первое что происходит то, что, вот снова вернусь, вернусь до ее як я казав, що коли прийшли вони, значить, Закарпаття і, е, стояло питання вообще про закриття чалоконторою, потому да? тому що там были дуже малому сборы в Закарпатті і оно е, ну, воно було нерентабельним. І на ми виїхали, стало робити пакети. Тобто ми ну, маємо на сегодня на сьогодні в Західну Україну, ну, великий е, розплив. Це регіон, який не працює на мед, який працює конкретно на розведення. І що відбудеться, якщо всі, вся ця маса бджоли, вся ця маса маток значить, не поїде по Україні, як, як зазвичай наїхала? Ну, це означає те, що скоротиться продажа, де буде шукати нові ринки і так далі. Но, правильно? Ці. Ці. Це <рес> Ні, якщо скоротиться виробництво, е, значить правильно, не буде, не буде, не буде значить, е, конкуренції тобто великої. Це ціни. Ну, як Василь Антонович там, має, має там, тисячу маткоміць, грубо говоря, да, він скоротить їх до 500. Але це так буде по всій, так само по пакетах. Тобто економіка регіону, е, Західного регіону вона впаде. А що це за собою потягне? А справа в тому, що е, чому, от, знову ж питаємо, чому Західний регіон це регіон розведення, тому що водозбори тут не такі великі. Вони є, але вони не такі великі. Чому Східний регіон, скажімо, там, чи, ну, Херсон там, і так далі, регіон медового напрямку? Чому там немає великих розведенщинських розвед... господарств? А просто по тій причині, що нам вигідніше мед виробляти. Тому питання стоїть так, що якщо тут, значить, це впаде кількість цих маток, пакітів і так далі, регіон української степової, вірніше, він не зможе дати ту саму кількість, заповнити цю нішу. Можливо, через 5-10-20 там років це все заповниться, але відразу е однозначно буде дефіцит, не буде вистачати цих мат... Що відбудеться? Відбудеться те, що регіони медові, деякі пакети вони мали взяти і отримати від них мед, вони їх не, від... не отримують, бо їх просто не буде фізично. В результаті, е значить, вся, части... вся там Україна, яка мала звідси, цей матеріал, вона його не має, економіка її теж падає. Ну і тільки використавши план природного іронування, ми відразу, відразу маємо такі результати. Тобто воно не є дієвим, воно не буде працювати. Е, повинна працювати друга схема. Пасічники медового направлення, вони повинні мати тут бджолу, яке їх задовільняє. Якщо їх задовільняє Карпатка, Бог їм поміж. Якщо їх задовільняє, то я не знаю, той же самий бакос, хай працюють з ними. Але. Ми зачасту з планом природного руйнування, ми починаємо переплітати селекцію і медове виробництва. У селекціонера чи то ж, саме, репродуктора мата, у нього свої цілі, у товарного виробництва свої цілі. І якщо я працюю на мед, мене не цікавить, хто там займається селекцією, як він це робить. Це його проблеми. Його проблеми в тому, щоб там він проконтролював спальню і так далі. Мене цікавить мед, я виробляю мед. А вже селекціонера, якого цікавить значить, ну, отримання, скажімо, матер відомого походження, от він повинен цим озаботитися. Для цього потрібно створювати, ну, які, перш за все, мабуть, об'єднання матководів, яке повинно було б, бо одній людині важко, що зробити, які ви повинні були створювати там ізольовані облітники, на ці облітники виставляти конкретні батьківські сім'ї, Туди звозити для племінної справи, повторюся, не для репродукції. Матки товарних сімей — це матки першого покоління неконтрольованого спарію. Тому що вони є дешевші, вони, а по меду матка контрольована спарію, неконтрольовано, не буде такої значної різниці, щоб їх використовувати для товарного виробництва. І е, конкретно організація селекціонерів, вона повинна шукати шляхи вирішення своїх питань по контролю там, батьківської сторони. Це що так по плану природного руйнування. Тепер я хотів би ще ну, зачепити питання атестації племінних пасік чи є в нас племінні пасіки в Україні. Бо ми маємо Ну Я не знаю, там останні журнали читав Дім Гринькова, він приводив, чесно кажучи, не пам'ятаю там цифри, там біля двох десятків він давав запит у міністерства, йому давали відповідь. Скільки племінних господарств? Приблизно біля 2-3 десятки цих племінних господарств. Тобто їх не так багато, але дивіться, є така, це скачано із сайта Верховної Ради. Значить, технологічні вимоги до проведення санкційної племінної роботи в галузі біджениців. Так от цих вимог тут описано взагалі, описана масова схема селекції, описана та схема, по якій повинні працювати по господарства. І в частності тут є ну, взагалі тут цікава, цікава схема. Але я, якщо хотів поснутися до додатку номер 1 в якому приведені вимоги до екстер'єрної оцінки та біологічних ознак бджіл по цій таблиці, конкретно атестаційна комісія, повинна, як відбувається атестація, береться проби бджіл, там оцінює, оцінюється, монітуються сім'ї, оцінюються сім'ї. Значить, і якщо ви входять під визначені параметри, ну, наприклад, Карпатка, да, от проводяться дані по е, по індексу, по там, я не знаю, довжина робота, початку меду і так далі. Тобто, ці характеристики прописані. Якщо пасика має в е, такій сім'ї з такими характеристиками, їй може бути е, комісією на атестаційне судово, те, що вона є племіною. Та, там племіний матеріал. Так от в цьому офіційному документі. Есть такая графа, как Кубитальный индекс. И вот, е, например, для нашей Карпатки, там Кубитальный индекс прописан в Палпатке 45-50. А 45-50 это е, у нас, чтобы перевести в Грудную раду, 2, 2 и Это Кубитальный индекс, ну, скажем, даже до украинской степової он не дотянут. Кубитальный индекс е, Карпатки, он должен быть, е, ну, Гайдар своїй книги, знову ж таки, не я, Гайдар своїй книги дає 38% це 2,6, це середньо, так? а так стільки 2,4, 2,8. 2,4, 2,8. Тобто, тобто виходить ситуація, по-українській статті та сама ситуація. Тобто тут вказана неправильна тотальність. Виходить ситуація така, коли тестаційна комісія провіряє пасив, вона повинна дивитися в оцей документ. І тут е двух, ну, не може бути щось що одне. Якщо вона сюди подивилася, зробила атестацію, і це вже співпала з тим, що написано тут, і вона і видала свідоцтво, то означає, що Карпатки в нас вже не існує. Ну, по цьому документу. Тому що, тому що, зовсім друга пчела прописано. Якщо ж все-таки, це, ну, люди сюди не дивилися, а просто поміряли по тому, що там гайдає в книжці, чи ще глядає, от такі ознаки, чи взагалі з голови вони може знати, да, і видали те атестаційне свідоцтво, це означає, що цей документ філька награда. А це означає, що той атестаційний бумажка – це дуже філька на грану. Бо виходить абсурдна ситуація. Тобто тут пише одне, проводять атестацію, а б жила, по факту зовсім друга. Тоді виходить, виходить так, що це, або це взагалі корупційна справа. Но, але я, я думаю, що це не корупційна справа, хоча б кожен може мати свідом. Це як мінімум професійне недвичайство. Це те, що ми маємо на сьогоднішній день. Тобто, ми маємо Ну не сказати повний нуль, тому що люди працюють і люди людей є свої результати, але ми маємо дуже великі проблеми в, самому, в побудові самого селаційного процесу. Більше того, я просто дуже коротко от працюю по цьому. Взагалі це текст, ну, те, що, те що аналог, те що організь в Ордянській Союзі. От я просто пункт 2.18, взагалі, от, хто там скарник, який має діло, ви знаєте, да, німці там, вони мають різні класи. Лаза, класс бей, и так далее. То есть они, каждая там, матка с разной бламиновой ценностью, разной характеристикой, они там послуют свой класс. У нас класс от э, 1 до 5, кажется. Э, значит, первый класс ну, я о всех классах не писаю. Э, первый класс это семьи, которые в э, бламини семей. То есть, когда послуются матки в первый класс, то у нас семья. Вот тут отдельным пунктом в этом в этих технологических клеммах написаний такий пункт 2.18 Жилинні сім'ї з відомим походженням матері матки та батька трудння відносяться до першого класу Походження матері становлюється записами в журналах класичного обліку Походження батька реєструється при комправлюваному спарінічі та інструментальному та Тобто Я взяв любу матку навіть, Тут взагалі не вказано, що її потрібно перевірити на чистопородність і так далі я Взяв любу матку, взяв трудння, сім'їни від цього ж у мене матку першого класу Причем, что ее її может быть криво-боком в і и так далее, и какой там генетический материал, это вообще питание. То тобто, есть, сам этот пункт, это абсурдный пункт. Матка контрольованого сплавления, это матка, которая, возможно, станет пламяной маткой, если вы ее протестуете, если она, например, будет маткой покращивающей якоїсь то знак, или, там сравнению ну, с вашим материалом и так далее. Для вас она будет пламяной. Но не может матка просто контрольованого спаривания быть відразу пламинной. Это то, что мы, в принципе, имеем и по той же самой карнике, когда завозят матки, там, остривна или инструментальное семейное, и ми її ее используем как матку пламинную, то есть выводим от нее дочек. Насправдь, это далеко не так. Не все матки, которые имеют контрольоване спарювання, являются, для нас не може являться пламинной, у нас лучше материалов нет, но если взять среди дочек, то, например, группа маток, Одна буде все рівно мати по якихось характеристиках покращення, покращення інші будуть гірше. Mm -hmm. Тобто плем'яна матка — це не просто матка, контрольована сперіжня. У нас це просто так. Коли тобто, там ось винив маток, він вже має всю пасіку плем'яну, по суті. Да? Тобто, він має там, 50 маток посидив вулики, і, вибачте мене, пошукає там, у нього всі матки першого класу десь не узагальнює. Де Поэтому тут вопрос, питання, значит, по этому цьому масштабу поліції, вона теж, в принципі, не є робочою. В ней є свои свої нюанси, які, в которых... при тому, що треба говорить, что при радянські системе это це Потому что Тому що це, скажімо, масове селекція. Масова селекція, вона, до речі, на кількість так вот, когда мали там челосовхозы 5-10 тысяч жилых семей, ну, естественно, это бы працювало. Когда мы сейчас, где мы имеем классики, на больнице, говорю, 2 тысячи семей, ну, там, мне сказали, что может, и не мать. <связать> в том, что у нас просто не мает такой колькости... Сімейна на Пасках, щоб ми могли якісно провести там масову селекцію. Тим більше, що масова селекція — це селекція перших ну, там, декількох років, да? і нам треба переходити до індивідуальної селекції. Да? А індивідуальна селекція — вона неможлива без контролю спарювання. Наш, взагалі нашу ситуацію, і те, що у нас в лінії на сьогодні є, відображає е, слова, значить, від руки написали, тут так, вона ходила. Руднер в книге вот, «Техника разведения» по селекции. Он там слышал такие слова, какие відображають по сути, те, что у нас в Украине сейчас відбувається. Это же так. Нередко рассуждают так. Мы находимся в области распространения пчелкальника. Здесь все чистопородное. Нам нет нужды иметь никакие случайные пункты. В этом случае, Отображается отображает, перенебрежение к одному из основных принципов селекции контроль за материнским и отцовским происхождением. Из-за этого делается невозможным прогресс в селекции. Таким путем, вероятно, можно вывести чистых краинских пчел, но не таких пчел, которые требуются современного пчеловодства. Справа в том, что, если даже э, наш план породного герувания запрацувал бы, это был бы чистопородный пчел, да? то есть вот мы взяли бы массив пчел, заменыли и так далее, ми б мали багато генетичних там, різних ліній, які між собою. Одна порода, але це все діло перемішується. Достаті ми маємо чистопородних вджін. Ми не можемо вести якісну селекцію. Чому? От в вакості Денис розказав, да? вони беруть конкретну е характеристику в одній породи, конкретну характеристику, в породи, скрещуються і шукають вже в F1 ці характеристики, де вони склалися в одне цілі. Якщо ми не будемо знати батька, ну як ми можемо, значить, характеристики вибрати? Тобто, нас літає, що хочеш літає, і ми з цього всього діла починаємо, у нас відбувається комбінація, ми починаємо шукати на рибок м'ясо. Тобто ми в сліпу працюємо. Коли ми беремо конкретного трудня, з от ми визначили, там протестували. Визначили і племену цінність, і якісь характеристика. От. І ми можемо підібрати, що нам потрібен оцей трудень, а не оце. Оцей має вищу характеристику, а цей має нижчу характеристику. бо конкретні ознаки. От якщо ми контролюємо батька, ми тоді можемо комбінувати, і ми можемо тоді, е, ну, скажімо так, е, працювати з відкритим начинами. Це те, до чого ми е, сьогодні ми повинні стремитися. До, селек... до індивідуальної селекції. До селекції, с контролем Батьковской стороны. Ну, что мы имеем на сегодня? На сегодня мы имеем ізольовані облитники, ну, где кто-то пытается заработать. По Бахвасту мы имеем один облитник, который, ну, скажем так, пытается запустить. В этом году какие-то марки поехали, я имею в виду гранита. От, это Федотова коса облитник на якому він там поставив батьківське сім'ї в цьому році, це була безплохотелецька, і якусь кількість маток він там зробив. Ну, це крапля в морі. Да? І це конкретно навіть не касається Карпатки і Степової, це конкретна ініціатива тих людей, які працюють з Бакаста. Тепер що рахується значить, Карпатки? Ми маємо Гучко. Да? Проблема Гучко в тому, що э, там ніхто не працює з конкретным трудом, Там це все связано з популяцією, да? Тож, должен, ми не можемо точно сказати на батька. Це те саме, самое, что що у нас відбувалося при виконанні плана породного вилубання, якби він 100% виконувався, і в нас наш регіон, там наша популяція в вона одна з другим перекрещується, ми э, можемо вести масову селекцію, ми можемо вбирати із цієї маси, кращі сім'ї на слідній рік проводити і так далі. Але ми конкретно ведемо селекцію по материнській стороні, батьківській стороні ми не писаємось. Тому питання ізольованих облітників, воно стоїть. І e, взагалі ізольований облітник цікавий тим, що він дає можливість e, при невеликих скажімо так, затратах отримати Друге, знову ж таки, це може зробити група людей. Це може зробити людина, яка знаходиться ну, в такій місцевості, такій місцевості просто он живе там, як той самий Граніт. Він на косі на живе, він може це зробити. Я, наприклад, цього зробити не можу. Тому ми пішли іншим шляхом, Знову ж таки, це є один із тих моментів, якому поспособствували завозти в карні бакості, бо у нас взагалі ринку маток штучного сім'єліні в Україні по суті, не було. 5 років тому їх за 1000 євро, матку українського виробництва, не купили штучного сім'єліні, бо їх не було в природі. Якщо вони тисі були, то це було так дуже далеко, і ніхто цього не знав. Значить, на сьогодні ми побачили, що от є такі матки, і ці матки, Досить добре передвигают свои характеристики э, уже маткам дочкам. Мы начали шукати, а как это сделать у нас в Украине? И э, этим шляхом мы попробовали идти. Э, 2013, кажется, это, это у нас была запрошена Олександром Мельником, организована зустріч, мы там э, это сетей организовали на Базинске. Ну, по сути, там Мельник организовывал, мы там так, без шума скатались. Запросили Хелінкова, Миколая з Бельгії, і е, Гліда Зобрусовича. Да. — Крінар, то Ну, одним словом, оператор штучного силуїння, теж з Бельгії. Е, ці люди нам дали масу інформації, ну, в принципі, теоретичної, бо практично, це було дуже рані весна, там практично, проблеми були практично. Але теоретичну інформацію ми отак так кажучи. ми ще не будемо розгребувати скамію 11 -14. На сьогодні, що ми маємо? Тот, то той є мій сайт, який я пробував зробити, ну, Родисною. На сьогодні ми маємо... Своє. Не можуть розробити... Як власний сайт. Є Сил. Так, да, я, я, я <клес> треба а це на станції контролювано з вами на сьогодні. А, на середньшій сезон у нас Богдан побавиться. В цьому сезоні у нього, слава Богу, все працювало, так. Ми, тут, тут не є те, що там е, ну, паланочка товаришів повиставить. Yeah. Той, хто е, може це робити, він, в принципі, може сюди попасти і невеличку цю базу, він буде бачити, що на це працює. Значить, е, наприклад, з нас є дуже матки з сім'єм штучно, але він для себе і Тут ті люди, які матки подають. Тобто э, ті люди, в яких ви можете позвонити, это... от мені треба такий такий крос зробити, будь ви скажу, переговори. скільки це може коштувати, що це можливо, значить є такі кропи, нема кропи і так далі. На сьогодні перша сторіночка – це моя, друга э, – Андрія Свіськорського, третя – Юна Беречука, і четверта э, оцей Федотова Каса, за який є казав. Ось Ну, тут погано видно. Тут все добре описано, намальована, де знаходиться сам облітник і радіус, що не поваляється, 10 мм. Тобто світ по суті, тут ізольований. Ну, щоб було ясно, що ця облітна ставинка тут себе представляє, от я свою відкриваю. Тут вказано, де знаходиться ця облітник та станція, самі дані контактні. Тут, тут не відрізняються От Ото, монета була. Бавкост. Тобто, це, бачите, тут вказано, яка це лінія, яка це комбінація. Так, і, ну, є, звичайно, тут слід з того сторони на грошима, звичайно, що саме показує себе, тобто, ти І тут вказано кількість сімей, які знаходяться в цій роти. Тобто, ми знаємо, так, що якщо у нас є матка, то для того, щоб отримати. Трутнів з генетичною комбінацією той, що має ця матка, треба отримувати трутнів не від цієї матки покращих, а її дочок. Тобто немає, от я маю там плевіну матку, Б-21 МА, від цієї матки я баю там групу дочок, у яких я беру трутнів. Я тут вказую, яка це група сніх, оскільки я Петро, ситуація, та ж сама ситуація, кальніка, біст, Країнсько-Степло, <кхи> ну, та я там описуюсь далі по Степловій, і Карпатка. Карпатка, довдатка да, Карпатка в мене була, там одна сім'я по суті, була, то вона була. Ні, там в мене цей вже немає, я поперед для... ще покажу. Е Знизу оцінки, знову оцінки, це така табличка, суб'єктивна по суті, оцінка конкретно, е тут вказується, хто ці оцінки тобто хто їх фестував, Оця матка, вона отримана в мене вже, протестована, це що мати зелені гінки, чому я поділився з ними. І виставляли оцінки, <клес> гінки, в принципі, до піво, виставляли ці гінки. Характеристики, які там характеристики, і о, під, о, ну, прийнято, в принципі, це о, не я придумав, це із сайту бакашників, теж хто в інтернеті користується, знає. Так? Від 1 до 6 ми виставляємо оцінки. Ну, Знову ж, я говорю, це по повинному це суб'єктивна оцінка. Ніякої точної, поки що, оцінки, щоб ми, так як у карлікулозі, щоб ми мали свою систему, схему, і нас було б при робили. В суті, це в ньому Але, по-крайній мірі, я можу людині, людину, каже, на сайті, вона може побачити, що от, от я цю характеристику оцінюю отак. Да, О, тут проведені дані, по-суті, значить, це взяти з Дюбріда, е, приведені дані маток, тих... бо лише тут виходить як? Це, це оцінки виставлені не мною. Це оцінки, які були... Ну, якщо брати конкретно ті сім'ї, від яких обов'язався Трухан, це їхні бабушки. От. Це, це виставлені оцінки німцями у Дюбріду. Чому вони тут приведені? Ну, по великому рахунку... Щоб показати пізгостр, нічого, пізгостр, мені каже, що от, треба щось виставити. Ну давай вислили, ну вислили. Це, це просто нам просто для того, щоб ви самі підвідни заховували і не шукали, що там буде одна Ми просто собі сюди сюди вислили. Це не до всіх е, люди які там в нас прописані. Це конкретно, ми буквально нормально, там в «Фільськор» лише просто. Будемо далі, так і буде. Дотай, нікого. Те, що ми зараз маємо. Тепер я вписнуся ще. От просто, щоб із себе... І давайте от глянемо, наприклад, у нас однайований облітник до тобто того, що саме. Сергій Брагін, це ж сам, він сказав, скорочене позначення його облітника. Да. Те, що він представляв, те, що він представляв, те, що він представляв як його стояли на відсутті на його облітнику. Без слов в 10 анастолії. Десять квін, десять сілей. Тобто, в цьому році, наприклад, ми забували прос. Звертаюся. я вже почав викладати е, родословні родословні на е, своїй сторінці за 16-й рік, що вони не там. Ось, Артем. Да, так, Артем за 16-й рік. Значить, і тут е, зниніть увагу. Просим. що, що, що, що, що. От, дивіться, ви хотіли мати в цьому році, ще є ще одна комбінація, тут поки що прописана тільки одна. Це Б28, а я в цьому році, по це одна матка у мене, яка була направлена на Федоту Лукусу, виведена від Б24. Б24 – це матка, яка в 15-му році виведена від Б21 МА, виведена на тут B32. Вивів матер, побутів на відвітник, і тут вказали, яка це має практичну інформацію. От те, що казали от, о, по Степовій, по Карпатки, ми не маємо можливості значить, показати, а воно не дає нам великої інформації, коли Степову в силу, да, але воно дає, мій нам побачити, на залишу, що це таке. Де воно хотілося, де воно взялося. Вернуся до Степової, значить, по вищі свої проблеми це Значить, дивіться. От тут в мене, по суті, все це з нуля починалося. Я з Ну, от у нас комбінація, переймати ці комбінації. Це тут не видно з краю, але, в принципі, край видно. Значить матка родословна, яка лінія починалася з матки 13-го року, українська стопова, натуральна ерозіння, українська стопова у Значить, і вказані координати звідки взяти ця бджола. Тобто, це, коли до область на древне море, то есть украинская степова. Примовно украинская степова. Далее, мы видим, в 2013 году. Э, э, в 2015 году эта матка была импортирована. Это конкретный облик точек, который мне эту матку продал. Я в 2015 году... Вернее, мы решим так. Эта матка, это... Пуск 7 за агенциации цього человек Комбинация там йшла 56-ра -та линия натуральный облик на его предмет Я эту матку и покажу В этой матки в 16-м году я выводил дочь То есть это уже у меня там другая матка. В целом эта цифра это просто-напросто там вулика, семьи может быть ну, есть, что, вам, что вам приходит в голову как вы ее обозначаете Штучно змінилася вона знову ж таки на УС-7, т.е. на оцю матку для 43 у нас була. І вот. там далі прописано кубітальний індекс, то есть, що я в цьому опаці робив? Я брав кутня, міряв кубітальний індекс, т.е. український, як кубітальний індекс, це 1,6,1,8, я набирав, там, скажу, 30 кутнів, приходить під мікроскоп, наладував, міряв, а оцей підходить клютень. Вложив, це не підходить до того підролив. Далі від цього трупня, який має конкретні повітальні місць по яких написується стандарту, ми відбираємо сперму, асиміляємо маток і таким образом ми контролюємо батька. Бо я вам скажу, по тих якщо що в мене матки, які я отримав українською сліповою, немає ніодної матки, яка би 100% попадала в стандарт. Тобто, Тання ж в тому, що стандарт вже заглушений, якщо взяти рупернибу география и системы экономизированных жилин, он там проводит характеристики по капитальному индексу разных коридов жилин, у него разброс по капитальному индексу бюля У нас типовий 0-3, то есть, понимаете, в три рази в того, там дают европейцы. Через того, можливо, не там отримувати, наскільки там грузько, Але в мене задача стояла такая, я хотел сделать, щоб це було кристорно-ридное жилин, там була б чоловіка, яка що б ти знав, так Стоїть питання в тому, щоб організувати таку групу. І е, тут я вже прописую, далі, слідуючі покоління. Тобто це в цьому ж гості, я роблю вже F2, я беру цю матку, від е, неї беруть дощіп, і штучно знову розмінняє її вже другим кладом. Це крутень U71, ось він. Бачимо, що це українські степола, яку я отримав з гадіч. Гадіч, степоли. Ця, цей сайт він дає взагалі просто побачити, звідки взята бджола і що воно що ще поєднати. Ну а так якби би коротко. Тут ще плюс, ще, що другий цей крос я взяв в Україні перш, перший. Ну, ще, я не знаю, може хтось використовував, коли зараз їх мінімум не використовують. Я взяв гемогізував сперму от, і цидрукував. Тобто, це була от Юра Венчик, він не корисло, він просто гомеронізовано, спер, змішано сперту. Десь він бере фізрочин, бере від різних трухів сперму, це все діло один до одного розбавляє, розмішує і це не міняє. Я взяв фізрочин, пішов другим шляхом, змішав тіфір більші пропорції взяв, більше взяв кількість фізрочин, тобто більше воно якісніше, можна сказати, змішується. І далі на центрифугі це все діло розбив на фракції. Узлова, і фізрочні узловаєш, і остається у тебе сперма вже підцентрогована. Тобто така, як ти отримуєш від трутня тобто, до змішування. Але вона вже перемішана. Що це дає? Це дає те, що набагато вищий життєвий поріг цих сімей. Бо ми, по суті, в сперматерку матки попадає не сперма не від там. Шести трутнів, десяти трутнів попадає від сотні двох, коли ти відбирав сперму, сотня дві, і ти це все діло перемішав. От это, это це я зробив, правда, від конкретної ініціативи, що я живу мирним, от від гуманізованої цієї справи зробити. це кінець літа, то есть я ще не сплю. Які плани взагалі-то в мене конкретно по українській степовій? Е українській степовій я хочу зараз створити свою колонію, яка а ну щоб вона була якось більш-менш стабільна, щоб її можна було назвати немов степовою степовою. Далі я буду шукати Якщо Бог дасть здоров'я, час і це, я буду шукати і тести і пару чоловік, які будуть працювати не просто матка висловити, там хтось не сказав, що от там та принесла матку, а там не принесла. Ну це, це ні про що. Одного чоловіка своя оцінка, другого чоловіка своя оцінка. Конкретна схема, не буду завертати велосипед, той, той як працюють німці, по їхній оцінки. Тільки щоб це було донатко. Тобто, коли я оцінюю, коли оцінюю тести. У нас схема оцінки однакова, в результаті ми можемо порівняти ці оцінки. І надалі все вперед, дай Бог, буде, будемо відбирати по, вже по ХПП, оцінювати і вести систему селекції. Ми селекцію не зав'язуємо на конкретні діймації, а селекцію, яка розробить схему, яка буде напротязі багатьох років, Смисл в чому? Смисл в тому, що ми беремо якийсь генетичний матеріал і постійно по якихось характеристиках його покращує. Покращує, ну, знову ж таки, до е, кінець є, да? тобто кожна характеристика має е, той момент, коли вона вже не покращується. Да? Але шляхом постійного відбору е, покращувачів створюється група Аналоги, які мають однакове походження, мають одного батька, і ми серед них вибираємо найкращого. У наступному сезоні ми вивели десятки і знову створили ту саму групу на однорідному тлуку, вже друга комбінація, і знову вибираємо найкращого. В результаті при постійному відборі характеристик, конкретних характеристик, у нас ця характеристика закріплюється в нащадках. І ми отримуємо джөлү, яка, ну, скажімо, відповідає більше-менше відповідає нашим е, вимогам. Тобто, ну, ну, головне, що, що дає нам це робити, це контроль спарювання. На сьогодні, думаю, у нас перші кроки ми робимо. Дасть Бог е, на майбутнє, буде у нас ще краще. Ну, я тут коротко про тому, що я хотів вам розказати. Далечко можна? Так, да, може не, не все. Скажіть, будь ласка, а європейці породне реагнування? Немало, немає. Нема. Денис в'їде, Денис. Нема. Італіян буде закишає кукарня, печиво. Значить, дивіться, є взагалі, взагалі у нас менталітет відсталої планової економіки, У нас оцей схема, що я розказував, це планова економіка. У нас зараз ринкова економіка. А ринкова економіка що говорить? Є спорс і То есть, Захист бджоли він може бути обоснований тільки економічними законами. Якщо ми знаємо, там в Австралії не заводять ніяку іншу бджолу, там строго там за це, це наказують. Чому? А тому ж там кліща немає. Їм економічно невигодно завозити бджолу, бо там з'явиться кліщ. Розумієте? Тобто не те, то, що там, там італіянка була, там бджоли взагалі ніякої не було. Так? Там не було італіянки. Америка те саме. Вони завезли. Там, італьянку там теж бджоли не було, це не їхня аборигена бджола. Вони, зави, знаєте, да, там завезли... Канаду не Тобто, да, то, то все, все, все це питання от так стоїть. Взяти карніку... Ну, німців немає... Німців там скільки відсотків в займається? ну як мало, там досить високий Ні, процент. Карніка, карніка основна, там досить високий процент. На рівні закону ніхто не забороняє. Забороняється де? Забороняється от завивовані міста, там конкретно закон охорони. Далі, якщо взяти область, звідки Каїнтія ще, чи, да? ну, чи взагалі там взяти країни, ну, якщо взяти Європу, там як наша Черкаська область, по суті, да? країна у території, там трошки другі реалії. Якщо країна працює на пакети на матки, вона сама, тобто якщо Закарпаття працює на матці і не вигідно завозити якусь другу пчлу, вона ці бджоли заробляє. От дзвонять Артем Анатолійович, я вже хлопцем сьогодні розказував. А яка найкраща пчла? Мені багатство. А чого? Бо я 70% мати бахства, а душа вона лежить в українській степові. Тому, хлопці, не треба бути медове виробництво із селекції. Якщо... Це зрозуміло. Я маю на увазі, от колись на мене завозили масову сюди кавказян. Але зимівля, все вона все їй випадка. Звичайно, звичайно. Перше, я ж вам навів навів приклад. Тобто, не, вона найкраще помену спрацьовувала. Перше покоління спрацьовувало. А було нужно робити другий крос. но системно до цього не подошли. Каркаску они когда заводили, выбора не было. Это после войны, когда все было разрушено. Ну я не буду спорить с тобой.